Hej, jag heter Sven. Idag ska ni få fylla i enkäten Liv och hälsa ung. Vart annat år svarar cirka 7000 ungdomar i Uppsala län på enkäten. Svaren från enkäten kommer att användas för att förbättra din omgivning. Till exempel svarade många 2015 att rökning på skolgårdar var vanligt. Politikerna tog del av informationen från era svar och fattade beslutet att samtliga skolgårdar ska vara tobaksfria 2019 är av många bra grejer. Därför är era svar viktiga. Så uppgiften för dig är att svara så spontant och sanningsenligt som möjligt i enkäten. Det kommer inte ta så lång tid. Cirka 10-20 minuter. Ta den tid du behöver. Vissa sidor är långa. Andra är korta. Den längsta kommer nästan först. Vi kommer att ställa frågor om dig- och din omgivning. Allt detta för att få en tydlig bild av den fysiska och psykiska hälsan bland skolungdomar i länet. Några saker att tänka på? Dina svar ska vara anonyma. Så respektera varandra. Kolla inte vad någon annan svarar. Om du undrar något, vänd till din ansvariga som finns i rummet för att hjälpa till. Det är frivilligt att svara på enkäten. Kan du inte svara på en fråga så gå vidare. När du är klar, tryck på skicka-knappen. Det är viktigt, annars kommer inte svaren in. Ingen kommer veta vad just du har svarat. Om det är få som svarat på en fråga i din skola kommer svaren inte redovisas. När alla har svarat på enkäten sammanställs alla svaren statistiskt. I maj beräknar vi att allt är klart och då kommer ni få ta del av resultaten. Och kom ihåg, glöm inte att trycka på skicka-knappen när du är klar. Med hjälp av era svar så kan vi tillsammans skapa bättre förutsättningar till gott liv i Uppsala län.